Hej, jeg hedder Anne. Og jeg hedder Louise. Og vi kommer fra Aarhus Universitets Kemi Show. Yes, og nu vil vi gerne lave et forsøg, hvor man kan se pH-skala. Og pH-skala, øh, det er noget, der viser, hvor surt eller basisk noget er øh, med farver. Og det, man kan bruge til at lave sådan en pH-skala, det er rødkål. Ja, yes. som er vores yndlingsgrøntsag her ved Kemi Show. Så hvis I gerne vil følge med derhjemme og prøve det selv, så er det altså vigtigt, at I finder et rødkål. Og udover det, så skal I gerne have nogle glas. Og vi har sådan nogle her flotte, meget høje glas, men det behøver det ikke at være. Det kan sagtens være et helt almindeligt glas ude fra køkkenet. Af. Og alt efter hvor mange forskellige farver I gerne vil have, så skal I så have flere glas. Vi har fem med i dag. Yes. Og øh, som sagt, så pH, det handler om noget syre og noget base. Så for at få lavet de her farver, så skal vi altså bruge noget syre og noget base. Og øh, vi har taget en dansk vand med, fordi i sodavand, der er syre, det er boblerne. Så har vi taget noget øh, saltsyre med, som er en lidt stærkere syre, øh, men der kan I også bruge øh, citronsaft øh, fra citroner. Det har I måske i køleskabet derhjemme der bruger vi så øh, soda, som er et øh, lidt gammeldags rengøringsmiddel, øh, men det kan købes i supermarkederne. Og Som den stærke base der har vi afløbfrans, og det har I også helt sikkert hjemme i rengøringskuffen, eller så må I høre jeres forældre ad, om de ikke kan købe noget til jer. Ja, yeah. men som du også lige nævnte, så øh, er der nogle af de her ting, som er meget sure eller meget basiske, så det er en god idé lige at have en forælder med, hvis man laver det her derhjemme. Og så er jeg klar med nogle handsker, så man er sikker på, at man ikke øh, får det på sine hænder. Yes. Øh, og derudover så har vi så også vores briller på, øh, så er vi er sikre på, at vi ikke får noget i øjnene. Og der kan være, at I har nogle nytårsbriller eller noget derhjemme, I kan bruge til det. Yes. Men øh, til at starte med, så har vi lige kogt noget vand i en elkæde. Så skal vi lige have hakket vores rødkål, og så putter vi det sammen med vandet ned i gryden. For så får vi trukket farven øh, ud i saften på rødkålen. Yeah. Så øh, Louise, hun skærer lige nogle øh, gode stykker af det her rødkål. Ja, yeah. det starter jeg lige med her. Yes. Og der er det jo vigtigt, når man skærer det ud, at det er meget præcise tern. Øh, så får man den bedste farve. <laughs> så tager jeg lige vandet herovre. Yes. Så man får i hvert fald bare hakket lige nogle stykker det her rødkål. Og så øh, skal man gerne have en klar. Og så skal man bare se, om man kan få sin rødkål op i gryden. Så jeg tror, det her er nok. Og så hælder vi noget vand ud over det. Godt. Og så lader vi det lige stå 30 sekunders tid til et minut, så får vandet trukket alt farven ud af rødkålen, så vi får en god rødkålsaft. Lige præcis. Og imens vi står og venter på, at det bliver klar, så kan vi lige stille vores glas op. Yes. Så vi har som sagt taget fem glas med, men man kan lave lige præcis det antal, som man har lyst til. Sådan der. Godt. Så vi har så fundet vores glas frem nu øh, og kommer så til at lave den her flotte, sådan lidt regnbue farveskala øh, med vores rødkålstæn. Yes. Så øh, skal vi ikke bare komme i gang? Jo, det tænker jeg. Æm... Rødkål hedder jo rødkål, øh, fordi det har den her røde, lilla farve. Øh, så derfor så tænker man umiddelbart også, at øh, saften er rød, lilla over i det violette. Øh, men det, vi ser, når vi hælder den op, det er faktisk, at den ikke er helt rød. Nej. Nice. Vil du prøve at hælde op i et glas? Så... Det vil jeg i hvert fald. Så det, vi ser, det er, at den faktisk er lidt mere blålig. Og der kan man så godt se, at måske at tyskerne rent den ud, når de kalder det blagkraut. Altså blåtkål i stedet for rødtkål. Øh, for den har en lidt mere blålig lille farve. Men ja, nu får vi hældt det her øh, kogende vand, vi havde med rødkål, lige op i vores glas. Og så er vi egentlig klar øh, til at lave vores forsøg. Det næste, vi gør, det er, at vi tager noget helt almindeligt vand. Vi har det i sådan nogle dunke her, men I har det jo nok bare fra, direkte fra vandhænen derhjemme. Øh, og så fylder vi lige op. Og man kan sige, at vi har det de der meget store glas, for at det bliver tydeligt for jer derhjemme. Men man burde også sagtens kunne se det øh... I, i små glas heller Ja, i et, i et mindre Så et hælder I bare lidt mindre øh, rødkålsaften op, og så fortynder I den også bare op med noget vand, så den får den her øh, mørkeblå farve. Yes. Så bliver det måske også lidt tydeligere nu, at den faktisk er af øh, er, er er, er den her blå farve, som vi snakkede om lige før. Yes. Og så får du den sidste. Yes. Og det vi så øh, vil gøre nu her, det er jo så at hælde de her øh, syrer og baser op i. Og så fordi at det ændrer pH-værdien, øh, fordi det er surt og basisk, så øh, vil farven ændres. Ja, og så her i midten, der har vi vores øh, reference, som er en, hvor vi ikke putter noget i, bare sådan for, at vi kan sammenligne med, øh, hvordan det vil se ud med den, det, vi kalder neutral pH, altså, hvor vi bare har fyldt helt almindeligt vand i. Yes. yes. Så hvis vi starter med vores sodavand her, så er der jo koldsyre i, så det er en øh, syre. Øh, så den hælder vi i glaset her, hvor vi ikke har hældt vand i, for der er masser af vand her også. Sådan der. Yes. Så der ser vi, at vi får sådan en ret flot, sådan en lyserød farve øhm. her. Og så nu tager jeg lige et par handsker på, og det er altså også en god idé at gøre derhjemme. Så man er sikker på, at man ikke får spildt noget på sine hænder. Øhm. Yes. Og det vi så havde nu, det var en forhold til svag syre, og så nu vil vi prøve med lidt stærkere syre. Øhm. Så der bruger vi som sagt saltsyre, men ja, hvis I ikke har det, så er det helt fint at bare og tage saften fra, øh, fra en citron, og så prøve med det. Så jeg hælder bare lige en, en lille smule i her. Og så ser vi altså, at vi får en rigtig, rigtig flot rød farve. Mm. På den anden side her, der vil vi så putte noget base i, så jeg tager også lige et par handsker på. God idé. Og der er det altså, vi skal have det her soda i, som vi også nævnte i starten, øhm, så er sådan et øh, pulver. Yes. yes, så man bruger øh, til rengøring. Og tager her, og så hælder vi også bare lidt i her. Sådan der. Yes. Og så kan man se, hvordan øh, farven ændres, når det her soda det bliver opløst ned i det, og så får den den her fin lidt øh, lyseblå grønlige farve. Yes. og så er det også sådan set at ikke andet tilbage, end at få fat i vores afløbsrens som er vores stærke base, øhm, og det er altså vigtigt, at man ikke bruger særlig meget. Det behøver man slet ikke. Man skal bare lige have et lille skvæt i, så det prøver jeg her. Og så, øhm, så den kan godt være lidt langsom om at komme farven, men hvis man lige har lidt tålmodighed, så kan man se, at den gerne skal blive sådan en, en rigtig flot, grøn farve. Yes. Og lader man den stå rigtig længe øhm, på køkkenbordet fx, så øh, kan den næsten blive helt gul. Så lad være med at putte mere afløfrans i, bare have tålmodighed, og så skal farven nok vise sig. Mm. Men ja, nu har vi i hvert fald fået lavet den her flotte skala af farver, som så netop er ud fra pH-værdi på de ting, vi har heldige. i. Så nu hvor vores rødkålindikator her har stået lidt tid, så kan vi se her, hvor vi havde afløfransen i, at den har fået en pæn gul farve. Ja, og så er vi jo sådan set færdige med vores forsøg, og vi har fået alle de her flotte farver, øh, og vi håber, I vil prøve det derhjemme også. Ja, yeah, så I kan lave jeres øh, egen rødkåls-regnbue. Yes, god fornøjelse.